چائنا کے ایک فائر ورک آرٹسٹ نے اپنی دادی کے سو میں برتھ ڈے کے موقع پر انہیں توفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایک سولہ سو پچاس فٹ لمبی سیڑھی لکڑی سے تیار کی اور اس پر آگ لگا کر اسے اسٹریٹ وے ٹو ہیون کا نام دیا میری خیال میں ان شاءٹ وہ دادی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ سو سال کی ہو گئی ہو اب تو اوپر پہنچ جاؤ لیکن سچ میں یہ بہت بڑا ہارڈ ورک اور محنت کا کام ہے